usema mandonga, kichwa cha bata nikipiga kichwa wakea chini sasa wajue huyu ndiyo taisoni sasa gani yani Tyson yule ndo, ndo mimi sasa sababu nilimpenda taisoni kwa alipata yake sasa basi nagaa kibanda asa hivi natoka ngumi yoyoteaibusi kwenye kichwa yani na akili ya kuepa ngumi na na ya kumpiga mtu muda wetu umefika nataka takaboo mzamini promoter ta Semunyu antaftie bondia sasa wa kutoka nje baada ya kuwapiga piga hawa Maka hizo rekodi wao wasema Mantonga anashinda rekodi, Mantonga anapeleka talabu tu kwenye michezo ngumu. Huyu ni mwigizaji. Asa amna mwigizaji. Hata ivi anapigwa bondia, anakwenda Mtwali, anapigwa bondia, anakwenda ICU. Mantonga anachukua pipa, anakwenda na mechi za nje. Kwani hapa mechi ya simu. Hajiandaa hajiandavo lakini kwa Mandonga lazima apigike huyu. Hamna kumvendelezaa leo.